Dana Chiera este la ramp cu un mesaj tranant, am simțit nevoia să spun asta. Prezentatorul TV Dana Chiera, fost grecu, vine cu un mesaj tran subliniere ant ce trei femei, de pas subliniere te... Dana Chiera spune ce a asistat la o mulime de întâmplări în care soiul unor doamne înjura alte persoane în loc ca acestea se reacționeze, erau chiar bucuroase de un astfel de comportament. Ea spune ce a fost martor la numeroase astfel de momente i-a tras în semnal de alarmă. Jurnalistul le-a transmis doamnelor care accept un astfel de comportament ce le va veni rândul pească acela-i lucru din partea partenerilor lor. Dragi doamne, domniuarei femei frumoase, nu vă bucurai când bărbatul de lângă dumneavoastră se poartă ca un mitocan cu ali oameni. Am văzut niște întâmplări cu unite doamne care se tăteau la dreapta unor domni, în timp ce acei parteneri înjurau femei mai în vârstă sau înjurau ce Nu treceau repede pe trecerea de pietoni. La un moment dat, cel care din greal pe picior de o doamnă a înjurat-o, iar partenera lor era cu gura până la urechi. Vai ce a făcut al meu, ce a zis o În vreme mai trece până va începe să se poarte ai cu dumneavoastră. Nu am niciun fel de dublu. Deci nu vă bucurai! Încercai să taxai în grosoloane ale oamenilor de lângă dumneavoastră, pentru ce în scurt vreme vei avea parte de acela i tratament. Am sima mai tine voia să vă spun asta, a spus Dana Chiera în debutul emisiunii adevrui ascunse.